I danske spil går overskuddet til dem på glat is og til dem, som slet ikke kan få nok is. Både når det går op ad bakke og ned igen, men også dem med puk og dem, som hedder puk eller sten. Danske spils overskud støtter også dem på glat is, heldigvis.